Tako da, ne znam, kako se ti karakter, ali ono, ako vjeroš u sebe, vjeru u ljubi, jer mene ti je to dovelo dolo, da. ništa drugo, znači, misli, radila sam naravno i trudila se, ali puno je tu bilo i naša komentara, ispitanja i svega. <laughs> Ali to ga uvijek ima. Vi <laughs> što naspavaj se lijepo odmorite. Kad idete Zagreb, ja ću se so pa možemo otići ili na Pavone nešto može. Prvo ti dođi k sebi. Ja hoću ti. Ko puno koalet. Ljubim mm. vas, <laughs> ja <laughs> <laughs> <laughs> <Taao. laughs> <Boga. laughs> Sretni, nismo očekivali ni ovaj slatki mali doček. Stvarno smo ponosni na sebe. Definitivno to je to jedno no, lijepo iskustvo za proć. Tako da evo, stvarno nam je bilo super i nemam šta reći. To je tako, mislim, to je život. Jedan dan jesi, jedan dan nisi, ali sve, svega ovoga možemo naučiti puno toga. Tako da. Što kažeš... Uh... Što kažeš na krajnji rezultat na su. Ja kako sam komentiraš. zadovoljna, ja sam za njih i navijela na jedan način i očekivala sam to, imali su i baš tu neku pobjedničku vibru od početka, kad sam ih vidjela tamo na probama i mislim da su stvarno zaslužili. A kakvi su planovi za budućnost? A, pa evo, već, već smo zapravo razgovarali Branimir Mihaljević i ja on već ima neke ide za novu pjesmu, tako da vjerojatno ćemo se što prije baci na posao, ali prvo moram stvarno do svojih malo odmorit kući, pa ćemo onda u ovjede. Kada onda možemo od prilike očekivati neku Pa stigla će biti ljetna pjesma, znači ja vjerujem nekih sedm mjesec, nadam se. Neku poruku možda za fanove? Ali... E, pa evo, stvarno vam hvala odsvrto. Ne znam, ono, lijepo osjetiti da, da je stvarno tvoj narod uz sebe da ti čuva leđa bez obzira na ishod. E, to je za mene ono, nekako najveća pobjeda u ovom cijelom iskustvu što sam ustaviti svoj narod. I što su mi nekako nepako čuvali leđa i stali za mene, pa čak i onda kada možda rezultat nije bio tu. Hvala ljudi. <laughs> može još jedan pozdrav onda za, 24, za gledatelje 24 može. sata Veliki koji gledaju. Veliki pozdrav gledateljima 24 sata. Hvala vam što me bodrite i što vjerno pratite sve što se događa. Hvala, hvala ti puno Albina. Puno uspjeha u, pipa, u stano sam umorna.